14 مارچ تک سب کچھ کلیئر ہو جائے گا یہ کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کا اسد طور سے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کا ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے اس نے ایک بہت اہم چوشہ چھوڑا ہے اور وہ بھی اہم ترین شخصیت اور وہ بھی فوجی شخصیت کے خلاف اس وزارت کے بعد کہ فوج نیوٹرل ہے عمران خان کا بیان کے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے ڈی چوک میں ہی وزیراعظم کے جلسے کے اعلان کے بعد اپوزیشن کا بھی اسی دن اسی جگہ جلسے کا اعلان انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس دن کیا گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے اور سیاسی کارکنان ایک دوسرے کے خلاف آ سکتے ہیں یہ صورتحال بھی اہمیت کی حامل ہے علیم خان بچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے نواز شریف سے ملاقات کی اور جہانگیر ترین سے ملاقات نہ ہو سکی اور جہانگیر ترین کی طرف سے تاریخ انصاف کو کیا خوشخبری ملی ہے یہ تمام اہم باتیں ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ کا قانون کیا ہے جس طرح پوزیشن نے یہ اعلان کیا کہ تاریخ دم اعتماد کامیاب ہوگی تو اب بتانا شروع کیا لوگوں کو کہ فلور کراسنگ کا قانون کیا ہے اور رکن نہ اہل ہو سکتا ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے متحدہ پوزیشن کی جانب سے آٹھ مارچ کو قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومتی رکن وزیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گا وہ فوری طور پر نا اہل ہو جائے گا جہاں تک نااہلی کی بات ہے تو وہ درست ہے کیونکہ قومی اسمبلی میں چند آئینی معاملات پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والا رکن نا اہل ہو جائے گا لیکن یہ نااہلی کس طرح ہوگی اس میں کتنا عرصہ درکار ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی جا رہی چونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے حال ہی میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل رامان نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے انفرادی طور پر کسی سے رابطہ نہیں کیا جائے گا بلکہ حکومتی اتحادی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا مولانا کہ اس وضاحت کا مقصد یہی تھا کہ حکومتی ارکان کو توڑ کر فلور کراسنگ نہیں کرائی جائے گی لیکن سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتحادی جماعتوں کی حمایت اپنی جگہ لیکن انفرادی طور پر حکومتی ارکان کی حمایت کے بغیر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی یہی سبب ہے کہ حکومتی ارکان کو تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی صورت میں نااہلی کا پیغام دیا جا رہا ہے حکومتی ارکان کی ناراضگی کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا پوزیشن کو یقین ہے یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شدید مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبول ہوتی حکومت اور اس کے ارکان اسمبلی کو وزیراعظم اور وزارا کی جانب سے کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی پارلیمنٹ لاؤز کی میں سورج کے بعد ہونے والی گیمہ گیمی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کو تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا ایک خوبصورت بانا ہاتھ لگ گیا ہے جس نے ان کو فلور کراسنگ کا جواب فراہم کر دیا لیکن فلور کراسنگ کے حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتا ہے یہ کافی دلچسپ ہے قومی اسمبلی کو کافی اختیار محدود کر دیا گیا تھا اور ایسی شکیں شامل کی گئی تھی جن کے تحت کابینہ کو برطرف کرنا عملی طور پر نہایت ہی مشکل کام تھا پاکستان کی دستوری تاریخ نامی کتاب میں اسد سلیم شیخ لکھتے ہیں کہ مارچ انیس سو پچاسی میں ہونے والی آئینی ترامیم کے تحت وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے طریقہ کار کو آسان کر دیا گیا لیکن میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی حمایت سے چودہویں ترمیم منظور کروائی تو فلور کراسنگ کا جو قانون تھا وہ نہ صرف کافی سخت ہو گیا بلکہ عدالت کو بھی رکن کی نااہلی کی صورت میں اپیل سننے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا لیکن اٹھارہویں ترمیم میں صورتحال تبدیل ہو چکی ہے آئین کے آرٹیکل تریسٹھ اے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا رکن پارٹی فیصلے کے خلاف اگر ان تین اہم مواقع پر ووٹ دے گا تو اسے نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب اعتماد یا عدم اعتماد کا ووٹ کسی مالی بل یا دستوری ترمیمی بل میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا مطلب اگر ان تین معاملات میں ووٹ دیا جاتا ہے تو رکن کو نا اہل کیا جا سکتا ہے اس لحاظ سے آئین نے واضح کر دیا کہ موجودہ صورتحال میں جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہوگی تو اس وقت اگر کوئی بھی رکن پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے گا لیکن یہ کیسے ہوگا اور اس میں کتنا وقت لگے گا اس سلسلے میں دستور میں اسی آرٹیکل میں وضاحت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی پارٹی کا رکن پارٹی فیصلے سے انحراف کا مرتکب ہوگا تو پہلے پارٹی کا سربراہ اس رکن کو اظہار وجوہ کا ایک نوٹس جاری کرے گا جس میں الزام بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کیوں نہلی کی نہ کا اعلان کیا جائے لیکن اس اظہار وجوہ کے نوٹس کا جواب کتنے روز کے اندر دینا ہے اس بارے میں وضاحت نہیں کی گئی ہے لیکن چودویں ترمیم میں پارٹی سربراہ کو سات روز میں جواب دینے کے لیے پابند کر دیا گیا تھا اندازہ یہی ہے کہ اگر پارٹی سربراہ کی جانب سے دی گئی ایک معینہ مدت کے دوران منحرف رکن جواب نہیں دیتا تو پارٹی سربراہ کو مطمئن نہیں کرتا تو اس کے بعد پارٹی سربراہ تحریری اعلان کرے گا کہ فلاں رکن پارٹی سے منحرف ہو چکا ہے لہذا اسے نا اہل قرار دیا جائے اس طرح کا اعلان سپیکر اور چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دیا جائے گا۔ اعلان کی کاپی کی وصولی کے بعد سپیکر یا چیئرمین سینٹ دو دن کے اندر وہ اعلان چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اس اعلان کی وصولی کے 30 دنوں کے اندر اس اعلان کی توثیق یا اس کے برعکس فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ شک 4 کے مطابق اگر الیکشن کمیشن اعلان کی توسیق کر دے تو رکنیت ختم ہو جائے گی اور نشست کو خالی قرار دیا جائے گا اور شق 5 مطابق منحرف ہونے والے رکن کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تیس دنوں کے اندر کورٹ میں اپیل داخل کرنے کا حق دیا گیا اور سپریم کورٹ نوے روز میں اس پر فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی آئین میں وضاحت کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی حکومتی رکن تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دے تو اس کی رکنیت ختم ہونے میں کم از کم پانچ ماہ سے زائد کا عرصہ ہی لگ جائے گا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی چلوائی گئی ہے کہ تاریخ اعتماد والے دن حکومت کا ایک کے علاوہ کوئی بھی رکن اس کاروائی کا حصہ نہیں بنے گا یعنی عوام کے اندر اس ایک کے علاوہ کوئی بھی حکومتی رکن موجود نہیں ہوگا یہ کیوں ایسا ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ نہ حکومت کو نہ ہی اپوزیشن کو اپنے گھوڑوں پر Uh, یعنی اپوزیشن اور حکومت دونوں کو اپنے اپنے گھوڑوں پر اعتماد نہیں ہے مطلب ہورسز پر اعتماد نہیں ہے جن کی ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے یہ ہمارا جمہوری نظام ہے اور یہاں مجھے uh, وہ بڑی شدت سے uh, حبیب جالب کے اشعار یاد آ رہے ہیں جو میں آپ کو بالکل اپنے اس وی لاگ کے اینڈ میں uh, آپ کے سامنے پیش کروں گا اچھا نوے کی دہائی میں میاں نواز شریف اپنے دوسرے دور حکومت میں جب دو تائیک شدت لے کر حکومت میں آئے تو پیپلز پارٹی کی حمایت سے انہوں نے آئین کی تیرویں ترمیم پاس کروائی یکم اپریل 1997 کو یہ آئینی ترمیم دونوں ایوانوں میں سے ایک ہی دن منظور ہو گئی اور دونوں ایوانوں میں اس ترمیم کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہ پڑا اس ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء کے جانب سے آئین میں داخل کی گئی متنازع اور غیر جمہوری شکیں حذف کر دی گئی تھی پھر محض تین ماہ کے بعد چودھویں آئینی ترمیم منظور کروا لی گی اور یہ ترمیم سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے خلاف تھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف جو گھوڑے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں جو استبل میں باندھے باندھ کر نہیں رکھے جا سکتے ہیں انہیں جو بکنے سے بچانے کے لیے سیدھے لفظوں میں بات کریں نا تو بکنے سے بچانے کے لیے ان وہ جو بکاؤ مال جو ہماری اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے اسے اس بکنے سے بچانے کے لیے یہ ترمیم کی گئی آئین کے آرٹیکل 63 میں 63 اے کا بھی اضافہ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کا رکن وفاداریاں تبدیل کرتا ہے تو سیاسی جماعت کا سربراہ یا ان کی طرف سے نامزد کردہ شخص متعلقہ ممبر کو تحریری نوٹس دے گا جس میں سے سات روز کے اندر وجہ بتانے کو کہا جائے گا آئین کی شک تریسٹھ اے گزشتہ کئی دنوں سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ووٹنگ کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی کسی رکن کو پارٹی کے خلاف ووٹ کرتے دیکھ لے تو وہ فوری طور پر ووٹ کینسل کر سکتے ہیں بظاہر آئین میں ایسا کچھ درج نہیں ہے لیکن 63 اے کی آئنی ترمیم موجود ہے اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی بیان دیا اور کہا کہ اٹھارہویں ترمیم میں تمام جماعتوں نے ہارس ریڈنگ روکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سپیکر کو اختیار دیا تھا یا پھر میں کہنا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب لفظ ہارس ٹریڈنگ استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایم این اے اور یہ منسٹرز جو ہوتے ہیں یہ ہارسز ہیں اور جن کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے وہ فلور کراسنگ کرنے والے کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو نااہل قرار دے سکتے ہیں لیکن اس اہم ترین بیان میں وزیر داخلہ صاحب نے آئین کی کسی شک کا ذکر نہیں کیا کہ اٹھارہویں ترمیم میں موجود کس شک کے تحت سپیکر صاحب یہ کام کر سکتے ہیں بہرحال یہ جو ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں یہ شک تریسٹھ اے ہی ہے آئین کی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے ہمارے نظام اس نظام کے لیے کہ ہمارے یہاں پہ جو منتخب ہو کے ممبران آتے ہیں جو قوم کو بناتے ہیں جو قوانین بناتے ہیں جو بڑے بڑے ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے قوم کی تعمیر ہونی ہوتی ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے وہ انسان سے ہارسز بن جاتے ہیں اور ہوتے ہی ہارسز ہیں اور انہیں استبل میں باندھا جاتا ہے مثال کے طور پہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے بیس دن کے لیے اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھ دیا کہ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے اور جو تحریک انصاف یعنی حکومت ہے اس نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا کہ جس دن تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی حکومت کا کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں آئے گا تو یہ ہمارے اس نظام کے منہ پر ایک تمانچہ ہے اور ان لوگوں کے منہ پر بھی تمانچہ ہے جو اس نظام کو بدل سکتے ہیں لیکن نہیں بدلتے نہیں بدلنا چاہتے یا بتانا بھی نہیں چاہتے یہ لوگ کہ ان کے رستے میں کیا رکاوٹ ہے کہ آپ اس نظام کو نہیں بدلتے جو آ, وزیر اعظم کو حکومت کو مجبور کر کے رکھ دیتا ہے کہ وہ آ, مطلب جو یہ لوگ چاہتے ہیں یہ ایک مافیا بن جاتا ہے یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز ہیں یہ ایک مافیا کی صورت دھار لیتا ہے اور جو حکومت میں وزیر اعظم یا صدر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے تو اس حوالے سے حبیب جالب نے بڑی خوبصورت بات کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ سنیے اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں کہیں سے زہر کا دریاگ ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی ریا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں قصور وار سمجھتا نہیں کوئی خود کو چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے کھڑے گے کہاں تک تماش بینوں میں